لا اهلا وسهلا اهلا وسهلا بكم مفديتوش زدتوا مفديتوش اهلا وسهلا بكم عسلامة عسلامة بابا ادريس اميره ساره غسان اهلا بكم الكل عادة نستناو شويه من بعد نطلقوا اليوم باش نتكلموا على الحواس الخمسة طبعا للعلم اراه الفيديوية هدية عبارة على فح تفويحة يعني منحبش ندخل لا في التفاصيل لا في الأمور المعقدة نحاول باش نكون يعني تاخذوا فكره عامه حول الموضوع مرحبا بيك مرحبا بيك محمد بلبوله مرحبا بكم جميعا المهم يعني نستناو شويه يشيو شويه ناس نعرف اللي اخر رمضان يمكن باش يبقى معايا كان واحد فقط تعرف نحكي لكم يعني قصه قصه يعني مش قصه هي قصه حقيقيه يعني وقعت لي آه في انتظار يعني قدوم الاخرين آه آه عند شيوخ الصوفيه او الغنوصيين بصفه عامه خاصه الغنوصيين يعني فهمت عند ما اقول غنوصيين راه مش نقصد غنوصي فماش انسان غنوصي طنحكي عليها المساله آه هذه يتقدموا كيما نقولوا احنا 20 30 شخص لكي يصاحب الشيخ او يصاحب العارف او يصاحب حتى بلند موجودة هذه أه على خطر الشيخ او العالم كل ثلاثة سنوات يخذ خادم نسميه خادم يتعلم عنده فعندما تنتهي ثلاثة سنوات يعني يقولون ما عنده هنا بشي يحب الشيخ ولا يستاذك يحب خادم بشي يتعلم من عنده يعني ما يسمى بالمعرفة المباشرة فيتقدموا 30 40 50 عاد في الانتظار يقعد يعني اشهر باش يقبل واحد يعني هما تجارب تعمل مش كما توا في نجي نتكلم ديريكت فهمت في في اليوتيوب بكل سهوله يعملوا تجارب يعني بشي يتاكد هل هذاك الشخص يعني يقبل المعرفه وهي موجوده ايضا القصه موجوده في القران مع موسى والخضر فهمت قال علّ... علّم... علمني علمني ما... ما علمك الله فهمت الخضر هو انسان غنوصي كما ادريس انسان غنوصي ساعه كلمه ادريس جايه مع أنت من التدريس لانه كان معلم او كان براهما فقال له لن تستطيع معي صبرة فهمت وتعرفوا القصة يعني مش لازم نذكرها هوني أه معناتها مش لازم نذكرها معناتها معروفه في القران بتاع قصه موسى والخضر وبالفعل يعني موسى ما كانش موسى اللي هو نبي ما كانش عنده القابليه باش يتلقى العلم نتاع الخضر. وبالفعل انا نتذكر حتى معناتها الشيوخ اللي تعرفت عليهم منهم الشيخ معناتها نتاع المغرب اللي هو اكثر واحد يعني صحبته او خدمته يعني تقدموا تقريبا درجه معناتها عشرات في الاخر في الاخر يبقى كان واحد ولا زوز هكاك احنا هوني يعني يمكن في اخر في آخر حلقة يبقى زوز من الناس أو ثلاثة من الناس. المهم ننطلقوا بش آآ هبله. دي قصة هبله مهبولة يعني أي يعني معنتها مش مش مش ساهل. يقول لك إن طريقنا لصعب مستصعب فتوغلوا فيه برفق. وتقول علاش؟ أنا توا باش نحكي على الحواس الخمسة ولكن قبل نعود نفس السؤال اللي يطرح وأنا راه في كل فيديو صحيح معناتها نختار موضوع نحكي فيه اللي هي الحواس الخمسة مثلا اليوم الحواس الخمسة ولكن في نفس الوقت أعطي بعض الأفكار اللي هي تكون جانبية فيما يخص الغنوصية وأكيد دي قصة لا لا مش قصة خرافية ليس قصة على شنية قصة خرافية متاع الخضر تقصد يعني متاع الخضر لا هي معناتها من وراها العبره فهمت ما تاخذهاش حرفيا ما تأخذش فما اشياء لا تؤخذ حرفيا ما تجيش تاخذ مثلا كليلة ودمنا انها قصه حرفيه يعني الذي ياخذ الحرف او الظاهر متاع الشيء هو انسان يعني كما مثلا السلفيين يعني يحكمونه بالظاهر و ناس يعني حدهم حد روحهم فهمت لا هذيك كانت تحب القصه تو آه عليها مرة نتاع الخضر وشنو العبرة من من القصة نتاع القصة بتاع في اللي موجودة في القرآن وهي قصة غنوصية موجودة. المهم باش آه على الحواس الخمسة في الغنوصية ولكن أريد أن أذكر بعض الأشياء. نبدأ وساعة من بعد ننطلقوا. السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلمة أزول وأهلا وسهلا بالجميع. اليوم باش نتكلموا على الخواص على الحواس الخمسه في الغنوصيه وطبعا سوف نعود الى ما قد قلنا في الفيديو السابق ولكن قبل ذلك حبيت نعمل زوز ملاحظات ومنهم ملاحظه ديما نكررها وديما نعاود نكررها لان الاسئله دائما هي نفسها فيما يخص الغنوصيه التي كثير منهم يجهلها. ولم يسمع بها ويقول لك اش بيه معناتها ما, ما تكلموش عليها وعلاش ما نتكلموش عليها وعلاش وعلاش وعلاش وعلاش نزيد نعاود نفسر علاش ما نتكلموش عليها وعلاش الغنوصيه مجهوله وكل هذه الامور لكن قبل هذا الشيء اردت ان اذكر ان السلسله تاع الفيديوهات هذه كما قلت لكم هي متسلسله يعني صحيح الغنوصيه هي ماهيش علم موضوعي يعني مش في نجي نطرح موضوع اليوم وغدوه موضوع هي كلها متداخله مترابطه في بعضها كما مع أنت قلت لكم مثل الحاضر هي تداخل الماضي والمستقبل يعني هناك تداخل لهذا فما بعض الاشخاص يسمع فيديو واحدة ويجي يبدا مثلا في التعليقات يبدا يقول في كلام اللي انا باش في الفيديو اللي بعده فهمت فما ياسر مثلا يجي يسمع فيديو واحدة وما يفهمهاش ويحكم على الفيديو هذيك من خلال اللي سمعه ماهوش هوش يعرف التسلسل نتاع الفيديوهات، إذا عدم سماع واحدة برك من الفيديوات يمكن يحدث لك نوعا ما فراغ أو نقص، كما أن الإنسان اللي هو معناتها واعي وعنده معرفه وفاهم يمكن فيديو واحد يعني يفهم جل الفيديوات، هذه النقطة الأولى هذاك علاش التسلسل هو امر مهم وطبعا مش الناس الكل عندها الصبر باش تسمع كل الفيديوهات خاصه الفيديوهات طويلة و لا الناس ما عندهاش وقت هذه نقطه اولى النقطه الثانيه دائما يقولون لي فهمت انت غنوصي يا ولادي يا ولد يا ولد يا ولاتي ما فماش انسان و وما فما حتى انسان يقول انه غنوصي ليس هناك فكر غنوصي ولا ايديولوجيه غنوصيه فهمت هذه مسألة رزقكم تفهموها مليح ما فهم حتى انسان يجي يقول راني انا غنوسي كما قلت لكم الانسان اللي يقول انا غنوسي عباره عن يقول انا فعود يقول انا صياد يقول انا اداه صيد فهمت الغنوصيه هي ادوات طبيعيه فطريه موجوده في كل موجود سوى مادي او غير مادي حيواني وكل شيء كل انسان هي ما يسمى بالولاده على الفطره فهمت؟ هذه معناتها المساله المهمه يعني المساله المهمه انه رانا احنا نولدوا على الغنوصيه احنا نولدوا على الغنوصيه لكن شنو هو الفرق من بين انسان وانسان انسان فمت... يستعمل الغنوصيه دون وعي ودون معرفه بطريقه نقولوا احنا لا شعوريه، انسان عنده اكثر وعي لاستعمال الادوات هذه، الذي هي الادوات الحسيه والعقليه اللي بعد نعرفها نعرفوها على عناصر، هذه معناتها مساله مهمه، على قد ما الانسان يستعمل هذه الادوات على قد ما يوصل للراحه النفسيه، هذه معناتها المساله الذي اه أريد مع تعرف ان اقولها في في هذا الموضوع وهنا نزيد نعاود نقول مساله اخرى ان الاداه الوحيده لتعلم الغنوصيه هي ذاتك يعني ذاتك انت نفسك انت ما تنجمش تتعلم الغنوصيه من عند شخص اخر يعني ما تنجمش وقت تولي ما عادش غنوصيه يمكن هذيك تولي معتقد كما قلت لكم ولهذا من يتعلم الغنوصية فما ناس وأي إنسان ناجح في حياته مهما كان في التجارة في أي شيء في الفن في كل شيء تلقاه سوى بعلم أو بدون علم بشعور ولا بدون شعور استعمل الأدوات الغنوصية التي تعطي نوعا من الراحة النفسية عند الإنسان لكي يبدع ولكي ينتج ولكي ينجح هذه معناتها مسألة مهمة أما من يستعمل الغنوصيه يعني من بصفه عامه تقريبا اكثرهم سواء اللي يشعر او الغير يشعر ما يتكلموش عليها يخليها في داخله ويسكت فهمت ما يفطنش حتى اصلا اللي هي هي موجوده وفما نوع اخر يجيو يعملوا يجيو يخلقوا ايديولوجيه على حسب العصر نتاعهم وعلى حسب الزمان نتاعهم وبتلك الايديولوجيه يحاول ان يعلم الناس مثلا كل ما هي جمعيات أو شخصيات تتكلم على الطبيعة تتكلم على الأكل الصحي على طريقة التنفس على كيف الحصول على الطاقة كل هذه الأشياء اللي موجودة هي حتى السحر كل شيء فهمت كل هذه الأمور الموجودة هو يجي شخص يجي ولا حتى المذاهب المذاهب الجديدة أو حتى المذاهب السياسية أو حتى الأفكار الاقتصاديه والعلميه وكلها يجي ويستعمل هذيك الادوات ويعطي ايديولوجيه او يخلق دين او يخلق مذهب فهمت على خاطر آآ آآ خاطر المساله جدا مهمه على خاطر هو كي تشوف أغلق انا علاش مثلا انا ما نستعملش هذاك الاسلوب انا نحاول انتوما باش تتعرفوا على الوصيه وحدكم باش تلقاوا المعتقد نتاعكم وحدكم ولكن نعرف اللي اغلبيه الناس ما ينجموش وهذا تقولها الغنوصيه لن نصل بعد ان يكون لكل انسان معتقده هذه حاجه، حاجه ثانيه الطريقه في فهمها جدا صعبه وفي تطبيقها جدا صعبه مع ما يسمى الحياه اليوميه اللي عندنا والتكنولوجيا ومشاغل الحياه والفقر والانسان معناته لازم يخدم على روحه. وهي معناتها عندها معناتها كي نقولوا احنا عزله لازم تكون معزول هذه معناتها النقطه ومعنتها مهمه جدا وفما اللي يعلم الاخرين النوع الثالث كيفاش يستعملوا الغنوصيه في الحقيقه معناتها نقول معاكم صريح مش ما نطول عليكم ندخل في الموضوع التعلم الغنوصيه كيفاش تستعملها انا جربتها بالفيديوهات توا كما قاعد نعمل ولكن الفهم والتاثير يكون اقوى لو كان واحد منكم بحدايا يعني العلاقه المباشره او ما يسمى التعليم المباشر كما انا تعلمت انا تعلمت ثلاثه سنين ما نفارقش الشيخ نتاعي فهمت يعني اللي نتعلم من عنده نتعلم عنده صباح وليل صباح وليل صباح وليل, وصباح وليل, وصباح وليل, وصباح وليل وهذه معناتها حاجه جدا مهمه فهمت يعني ما... هذاك علاش احنا مثلا نحبوا ساعات مثلا كي نشوفوا شخصيا نحبوا نقابلوها، علاش نحبوا نقابلوها حسب رايكم هذاك تصرف غنوسي على خاطر كي تقعد بحذا انسان عارف يعطيك المعرفه من غير ما تشعر فهمت يعني ما فما الاتصال لا كونيكسيون الاتصال المباشر عنده اهميه يعني المعرفه وتتكون انا وياك مثلا ولا انا وياكم مباشره هذاك علاش الانسان يتعلم في المدرسه خير من اللي يتعلم في الانترنت فهمت لان ثم تفاعل معناتها نجم نقولوا من بين الشخصين باش يتعلم وخاصه كيكون فما ملازم اذا انا هوني معناتها وعندنا نستعمل هذه الفيديوهات آه كما قلت لكم يعني ياسر يقولوا لي علاش ما تعملش أنت ايديولوجية آه أنا عندي ايديولوجية نتاعي قلت لكم الإيميل الحادي هو الايديولوجية نتاعي قد تناسب بعضكم آه قد ما تناسبش هذيك أمور أخرى أما بالنسبة لي أنا بالنسبة للعصر نتاعي بالنسبة للوقت نتاعي أنا آه في الحقيقة مرتاح فيها ونشوف فيها قاعدة تقدمني وما هيش تحدث في داخلي يعني قضت على ما يسمى حاجة مهمة اللي تعتبر في الغنوصية من أهم الأشياء هي الرعب الداخلي. يعني أنا كل صباح نقوم يبدأ عندي العزيمة، فهمت؟ ما عنديش الإحباط. الإحباط هذاك الرعب الداخلي ما عنديش على خاطر عندي أيديولوجية، عندي عقيدة نؤمن بها واللي تقدم. إذا هذا إيش حبيت نقول، ما نزيدش نطول أكثر، خلينا نتنقلوا الموضوع. إذا تكلمنا في الفيديو السابق وقلنا أن النفس والعقل عدم. إذا ارجوكم انساو النفس والعقل اذا لا يعتبرون من عالم الوجود النفس والعقل لا يعتبرون من عالم الوجود موجودين بالفعل فهمت كما قلت لكم نتيجه الجسم المادي ولكن هما ما همش موجودين ولهذا الملحد او الملحدين الماديين او العلماء ما يجيش يقول لك عقله نفس يقول لك مخ ما فماش هذا يا عقله نفس ما فماش عنده الحق كلامه صحيح هذاك علاش الحقيقة يمكن تختلف على حسب الموقع اللي تتموقع فيه يعني أنا كي نغزر قدامي نشوف حاجات مش كيما نغزر ونشوف على جنب أو نشوف خلفي إذا على حسب الموقع على حسب الانطلاقة مثل في الفلسفة نجي ونحطه مثلا افتراض ونعملوا له تسلسل ونوصل الى نتيجه. اذا لهذا الغنوصيه تعتبر ان كل شيء فيه جانب من الحقيقه، وهذه معناتها القصه معروفه عند البوذيين قصه الفيل الذي ادخله احد الشيوخ الى قاعه ظلماء ودخل عشره من الناس وقال لهم أصفوا لي شنو شفتوا، وقتها خرجوا العشره واحد قال انا حسيت حاجه غليظه واحد قال انا حسيت حاجه مثقوبه واحد يقول انا حسيت شيء لين واحد قال انا مسيت شيء مبلول كل واحد شنو قال في الحقيقه كل واحد من عشرة مس جزءا من الفيل وقت خرجوا وصفوا الحاجه اللي مسوها يا اخي ايش قال لهم الشيخ نتاعهم قال لهم الحقيقه هي كل ذلك ولهذا تعتبر الغنوصيه ما يسمى بالتواصل مع الفكر الكلي او الاسبري أو, او النفس الكليه. اذا ما يسمى بالعقل والنفس عدم اذا لا يعتبرون من عالم الوجود، اما عالم الوجود هو الماده والطاقه، هذه معناتها مساله قلناها في الفيديو السابق. والطاقه الذي احنا نشبهها بالروح، أو الواصل للحياة في الجسم إذا هنا لا تهمنا في هذه الفيديو والذي سوف نتكلم عنها في فيديو سابق وهنا الذي يهمنا هو الجسد الإنساني وقد قلنا في الفيديو السابق إن هذا الجسم الإنساني يمكن أن نقسمه إلى قسمين أساسيين هو المخ والجسد أو الباطن والظاهر أي نقطة الوسط وما حولها الشيء الاول هو الباطن او نقطه الوسط او المخ وهذا لا يهمنا في هذه في هذه الفيديو لان المخ مش نتكلم عليه غدوه اليوم شنو اللي يهمنا يهمنا الظاهر احنا قلنا الجسم المادي الانساني متكون من مخ ومن جسد المخ هو الذي يعتبر الباطن ما هوش يهمنا، خليه غدوه أما لهمنا هو الظاهر الذي هو الجسم الذي يتصل بالعالم الخارشي عن طريق ما نطلق عليهم الحواس الخمسة الحواس الخمسة قلناهم هي اللمس والذوق والشم والسمع والنظر هذه الحواس الخمسة الجسمية المادية كلها متصلة عن طريق الجسم البدني بالمخ الذي هو الإنسان وهو معناتها المخ هو الانسان بل مخ اي شيء ولب اي شيء هو الشيء فهمت يعني اللب هو الشيء كل الباقي ما هي الا مركبه للمخ او مركبه لللب ومركبه اللب هي الجسد هنا احنا قلنا في الفيديو السابق سابقين ان المعتقدات تقول لك ان الجسم هو مركبه الروح او مركبه النفس او مركبه الـ فهمت العقل الغنوصيه تقول ان معناتها القول الغنوصية يعني القاعده الغنوصيه فهمت تقول ان الجسم مركبه او ما يسمى الظاهر الذي هو الماده مركبه الباطن اي الجسم هو مركبه المخ إذا هذه مسألة مهمة. أه بلبلة غدوة معناتها من بعد نجاوب على السؤالات خليو السؤالات في آخر الفيديو خليني نكمل الطرح من بعد أه نسأل فهمت تنجمو تسألو. إذا المخ الذي هو يطور الجسم فهمت يعني هو اللي يطور الجسم كل ما يتطور العقل المخ مش العقل فما فرق ما بين العقل والمخ. كل ما يتطور العقل يتطور الجسم. والعكس صحيح وهنا نجد ما يسمى بالتداخل يعني عندما تطور المخ نتاعك يبدا يطور يعني يبدا فيه تركيبة باش يطور الجسم وبعد بعد الجسم نتاعك يتطور يزيد يطور المخ فالعلاقه من بين المخ والعقل هي علاقه وثيقه جدا اذا آه هنا باش نحكيو في جزء بسيط باش طبعا انا لا اطرح المسألة معناتها قارنتها شوية بالعلوم الحديثة ولكن لكي تفهمون أكثر العلاقة بين الحواس الخمسة والمخ والجسم، فهمت؟ طبعا ماناش باش نحكيو على المسألة من الناحية العلمية 100% ولكن نستعمل العلوم الحديثة لكي يكون لها فهم. الجسم الإنساني به. مثلاً نفس الشيء مثلاً عندما يدخل الحيوان المنوي المذكر وسط البويضة فيصبح للبويضة لب فتتحرك، ونفس عندما تشوف البيضة عندما يلقحها الديك عندما تحل البيضة وتلقى فيها النطفة متاع الديك يعني هذيك البيضة قابلة لأن تصبح فرخ أو دجاجة. إذا هنا أهمية المخ. المخ هوني يعني أو اللب يستعمله المخ. آه نتكلم على المراحل اللي تظهر فيها الحواس آه في بداية التكوين ونذكر بعض الحقائق حول المساله هذين. فعندما يدخل الحيوان المنوي او اكثر من من حيوان طبعا يمكن اثنين حيوانات يمكن ثلاثه على حسب احنا خلينا نمشيو على حسب القاعده الاساسيه عندما يدخل الحيوان المنوي وسط البويضه نتاع المراه فيصبح للبيضه لب فتتحرك نحو الانقسام اول ما تدخل البويضه اول ما يدخل الحيوان المنوي في البويضه نتاع المراه تتحرك البيضه تتدحرش وفي التدحرج هذيك نفهم الحركه في التدحرج هذيك يوقع الانقسام ووقتها يتم دخول الحيوان المنوي للبويضه اصبح الانسان مبرمج كل شيء فيه اما مازال مظهور حتى شيء مازال مظهور حتى شيء كل شيء فيه وتبدا في الانقسام الثنائي تبدأ تقسم على 2، وبعد على 4، وبعد على 8، وبعد على 16، وتبدأ تنقسم في الانقسام الثنائي الذي قلت لكم هو القاعدة الأساسية للوجود، وتبدأ يتكون كل أعضاء الجسد، مع تلك كلها تبدأ تظهر الأعضاء الجسد، ويحدد كل ما هو في الجسم من لون العينين إلى الأمراض الوراثية، فهمت؟ وهي معناتها الكبر نتاعها تقريبا مليمتر ولا مليمتر ونص ولا 2 مليمتر في 2 مليمتر او نقولوا احنا مليمتر واحد موجود كل حتى الامراض نتاع الانسان حتى يموت كل شيء مبرمج كل شيء مبرمج غاديك سيء ما دام دخلت النطفه كل شيء مبرمج ثم يبدا الحبل السري واللي هو المهم الحبل السري اللي كان داير حول البويضة يتمدد ويصبح يربط البويضة بالجسم انتع المرأة وهنا نسميوها بداية ما يسمى الانفصال الانفصال الأول هذه كلها عملية نفسها مع انت اللي وقعت في العدم كما قلت لكم من خلال المعلوم نعلم الغير معلوم الحبر السري سوف يعطي للطفل بدايه استقلاليته حيث يتمدد من شكل دائري الى ممدود وهنا يبدا يتكون الوجه والقلب ويبدا فهمت الجسم ابدا يظهر يعني كل الجسم والمخ يبدا موجود لكن مازال ما يخدمش معناتها كل شيء موجود اما بداو يكبروا هكايا ساعه البدن نتاع الانسان يولي يتقسم الى أعصاب، إلى حاجات باش تتكون كيما المعدة وكذا وكذا وكذا، بلاصة المخ تبدا تظهر، وهذا الكل كيما قلت لكم في كبر جدا صغير. آآ هنا المسألة المهمة، متى ياخذ المخ دوره؟ لو نشوفوا العلم الحديث، الغنوصية تقول إن الإنسان تقذف فيه تمت يعني يعني يصبح اللب يتحكم في الجسد في الأربعين يوما وهذا نجده في الاحاديث ونجده حتى في الديانه المسيحيه واليهوديه ان تقضى في الروح في الأربعين يوما نجي نشوف واحنا شنو يقول العلم العلم يقول ان العقل او المخ المخ يبدا يتحكم في البدن من بين 42 يوم و48 يوم يعني عباره من بين سته اسابيع الى سبعه اسابيع يبدا المخ بتاع الانسان يتحكم في الجسد، وهنا الاستقلاليه الثانيه. وهنا يبدا الحركه، واول ما المخ يبدا يتحكم في الجسد تبدا الحركه الذاتيه والتحكم في البدن، يعني هنا المخ ياخذ السيطره على البدن. واول الحواس الذي يتحكم فيها فهمت هي عملية الشم والذوق لكن طبعاً من الشم والذوق يعني معناتها في الفترة هذيك ما فمش فاصل من بين, من بين الأنف والفم يعني ما زالت متقاربين جداً وفمش فاصل من بيناتهم ولكن تبدأ تتكون حاسة الشم ثم الذوق في الأسبوع التاسع يعني بعد تقريباً آه شهرين وشويه فهمت ويبدا تتكون الاذنين والعينين ولكن والانف ولكن ماوش فيش يستعملهم ولكن الحاجه اللي جي بعد ما يسمى الشم والذوق طبعا هنا عند ما الشم والذوق ليس التنفس لان الوليد ما يتنفسش فهمت يعني يولي يتذوق كل اللي موجوده في بطن الام، يعني يعرف الطعم نتاعها، لهذا جدا مهم المراه تكون حبلة تعرف شنو تاكل وشنو تعمل باش الوليد نتاعها ما يتقلقش لان هذاك سوف يؤثر على الولد. من بعد فهمت العمليه اللي تتم بعد ما يسمى الشم الواحد تبدا بحاجه جدا مهمه هي اللمس، اي يبدا اما اللمس بطريقه كيما على التكتيل. فهمت يعني لمس يعني بسيط وليحس يحس لهذا هوني جدا مهمه بدايه من الشهر الثالث لازم البو او الام تلعب بكرشها خاطر يحس لوليد كي تلعب بكرشه وهكذا يحس بالامان ما يكونش مرعوب فهمت يعني البو معنتها يلعب بكرش مرتو فهمت يخلي اولاد خواته يلعبوا كان عندهم خوات يعني هذاك خاطر هو يبدا يحس هذاك جدا مهم للولد اللي في يعني باش تربي فيه يعني باش تعلمه يتعلم الحواس نتاعو من اللي هو في كرشمو لان الحواس الخمسه يبدا يعمل بهم الا من اللي هو في كرشمه ثم بعد اللمس فهمت يبدا السمع وطبعا في الاول يكون فهمت السمع جدا قليل، في الاول يبدا السمع يبدا جدا قليل جدا. يعني يسمع الأمعاء وكل شيء ومن بعد فترة يولي يسمع حتى البره أمه بوش يقولوا ولهذا في فترة من الفترات بداية من الشهر الرابع والخامس أحسن شيء أنه المراد تسمع ولدها موسيقى أه تسمعوا أشياء جميلة هذا الكل أه تكسبه يعني الوليد يطلع أذكى لأنها كسب تجربة مش يعدي تسعة شهور في كرش أمه ما غير ما يستفيد من شيء وتتكلم معه الوليد اللي تتكلم معاه في كرشمه قبل ما يتولد ي... ي... عنده سهوله اكثر باش يتكلم بعد لا يتولد من بعد يبدا ما يسمى النظر آه وال... في الاول يكون ظلام خاطر تكون العينين وكل شيء ولكن بشويه بشويه يولي يفرق من بين الليل والنهار يولي يشوف الضوء تصور انت الوليد في الشهر الخامس يسمع ويشم ويتذوق، ويحس اللمس فهمت ويرى ينجم يرى معنتها الليل والنهار ويفرق ما يشوفش طبعا شنو الاشياء اما يفرق من بين الليل والنهار ويسمع كل ما في الخارج ثم يتطور ذلك الشيء ويصبح فهمت كل مره يتطور الى ان يولد الطفل ووقتها يولد الطفل آه طبعا عند ولاده الطفل او الجنين يواصل تطور الحواس هذه الخمسه ومع بدايه وبدايه من السنه الثالثه تقريبا يكون آه يعني استطاع ان يسيطر على آه السمع والبصر والذوق ويولي معنتها يتكلم ويمشي ويتحرك وكل شيء فأنت وهنا تبدأ الذاكرة ما يسمى الذاكرة إحنا ما نتذكر شو إحنا قبل ثلاثة سنين تقريباً فما نتذكر روحه أربع سنين فما خمس سنين كل واحد كي فشنا مثلاً نذكر روحي عشر سنين عندها كان عندي تخلف ذهني فهمت؟ آه كان عندي تخلف ذهني يعني من آخر ذاكرة نذكرها هي تقريباً في الثمانية ولا تسعة ولا عشر سنين سبعة سنين سبعة سنين تقريبا ثمانية سنين دي عندي ذاكرة واحدة سبع سنين و بعد عندي ذاكرة عشر سنين يعني كه خلاص إذا آه هنا آه هنا آه يبدأ الإنسان يتصرف ويمكن أن نقول إنه أصبح بالفعل مستقل إذا هنا سوف نتكلم عن الحواس الخمسة وما هي المعنى لهذه الحواس الخمسة ومقارنتها بما هو مكون للبدن أو ما يسمى النافذة البدنية آه نبدأ بالحاسة الأولى اللي هي أهم حاسة آه مش أهم حاسة وإنما نسميها الحاسة الشمولية أي اللمس في الغنوصية هي حاسة تشمل كل الجسم الإنساني الذي هو موجود في الخارج ويطلق عليه الغلاف الخارجي ولا نريد إحنا أن آه ندخل في إعطاء قيمة اللمس في الغنوصية يعني بكل معناتها عنده أفكارها وانما آه نحاول ان نقارنها بشنو في البدن بالنسبه للغنوصيه اللمس اللي هي تتمثل في الجلده طبعا عندما نقول اللمس نقول الجلده يعني الحاسه اللمسيه موجوده في الجلده هذه شنو تمثل عند الغنوصيه هذه يا سيدي تعتبر حاسه هو ما يعتبروهاش حاسه يسموها الحاسه الكليه، خاطر احنا نقولوا عن الانسان عنده خمسه حواس. ولكن في الحقيقه هو عنده اربع حواس، الحاسه الخامسه هذه هي خامسه شموليه او كليه، يعني تشمل كل الخواص الاخرى. فلهذا يعتبروها في الغنوصيه هي تمثل في الجسم الانساني الموجود المادي تمثل المخ. وتلاحظوا توما، اللي حتى في الامثله الشعبيه نستعملوها بالفرنسيه او حتى بالعربيه بنقولوا لا ميموار او الذاكره في الجلد في الجلد انسان يقول لك عنده ذاكره في جلده فهمت الذاكره يعني خاطر هذه هي اللي تحمي الجسم نتاعنا وهي اللي تعطينا الاتصال الخارجي فلهذا معناتها اللمس، اللمس والإحساس اللمسي لازمك تطوره، لازمك تفهم، أحنا صحيح فطريًا نشد ستيلو ونشد هذه ونشد هذه وعادي أو حتى في الممارسة الجنسية وكل شيء. لازمك تطورها، لازم عندما تشد ستيلو، أنت تشوف بعض الأشخاص حتى وقت يشد حاجة شده بفن. فهمت؟ تشوف مثلا الكتاب او الرسامه عندما يشدوا الحاجه يشدوها بفن هذا ما يسمى آه معناتها رقي حاسه اللمس عندهم مش كي يشد حاجه يشدها هك فهمت؟ ويبدو يقرا يشد هك وفهمتَ يعني التعجرف التعجرف او ما يسميه التصرف الحيواني فهمت؟ يعني تلقاه حتى في الشارع وقتا يعرضك فهمت؟ حتى وعطى يعرضك يعني يضرب بكتفه وكذا فهمت حتى وعطى يشد طفاحة ما يحترمهاش يعني يشد طفاحة لازم تشدها بفن تعطيها قيمتها هذه هي مع انت حاسة اللمس في الغنوصية جدا مهمة وهي دلالة على الرقي الانسان تشوفه كيفاش يتصرف كيفاش يمس الحاجات كيفاش يتعامل مع الحاجات هذا يسميه في الغنوصية هو احترام المادة للمادة فهمت؟ وساعات يعني تلقى حاجات مثلا كي تمسها آه تنكعك فهمت كيما مثلا تمس حاجه سخونه آه ولا تمس حاجه تجرحك ولا فهمت مش كيما تمس الزجاج آه كيما كيما تمس الماء لازمك تفرق شفت العناصر اللي موجودين في الكون فما فرق كيفاش تمس النار معناتها ما لازمكش تقرب ياسر لها آه هذيك الكل تصرفات نسميوها هي فما آه فما علم كامل علم كامل في المسألة هذي، كيف تتعامل مع الأشياء، فهمت؟ آه كيفاش تمس الفاكهة، آه كيفاش آه تشوفي ريكاغاس، الأشخاص اللي مطورين هذي المسألة هما آه لو تعرفوهم انتوما آه هما اللي يعملوا مساج، فهمت؟ اللي يعملوا المساج، وتتمشي تمشي تعمل مساج، هذوكما الأشخاص اللي يعملوا المساجات والتدليك، ما يسمى بالتدليك، أشخاص يعرفوا يستخدمون اللمس مش بصوابعهم برك ساعات كل بدنهم بمرافقهم بساقيهم سيرتو في تايلاندا وفي تلقاهم عندهم خبره كيفاش تبدا معنتها تتلعوق فهمت يعني السبليس السبليس او ما يسمى بالمرونه المرونه نتاع البدن والمرونه نتاع الجلد اذا على قد ما تطور حاسه اللمس شنو تقول الغنوصيه على قد ما الانسان يطور حاسه اللمس ويردها راقيه يرقي مخه مخه يصبح اكثر راقي مش عقله مخه من بعد نحكيوا على المخ بكره فهمت واهميه المخ فهمت اذا آه، الاستعمال الحسن استعمال طبعا ما توليش عندك فوبيا كل حاجه تمسها تبدا هكا وهكا لا لا يعني تعلم بشويه بشويه فمش فوبيا. ما فوبيا فهمت ما تبداش معناتها كل حاجه تولي زاده ما تمثلش زاده احنا قلنا ما لازمكش تعمل آه فهمت آه حاجه تعملها وانت ماكش حاسسها وانت ماكش مؤمن بيها ومش بنيه حسنه اما على الاقل نجم نعلم اولادنا اولادنا نعلموه شفت كل عب اللي الليجو، كل عب اللي يلعبوا بيهم والاشياء، هذوك الاشياء تعلم بهم الوليد كيفاش يتعامل معاهم، كيفاش يتعامل مع الحاجه اللينه، مع الحاجه اليابسه، كيفاش ياكل، طريقه الاكل، هذه كلها ترقي الانسان وتجعله اكثر راقي في تعامل مع العالم الخارجي، خاطر احترام وتتحترم انت العالم الخارجي، انت في نفس الوقت تحترم نفسك وتطور المخ وهنا نزيد ركز لكم مسألة أخرى ما يسمى بالعلاج بالإبر العلاج بالإبر هو استعمال الجلدة ايقاف السجائر أو حتى الأمراض العصيبة والأمراض اللي موجودة في الإنسان نعالجها بالإبر لأنهم عندهم دراسة الجلد وهذا كل من غنوصية أهمية الجلد لأنه هو الجلد بالنسبه للغنوصيه او اللمس هو الواقي لللب والمتعامل مع الخارج هذه معناتها مثلا نظن مفهومه ننتقل للنوع الثاني من الحواس وهي الذوق وهو يستعمل فيها الفم وهي ترمز هوني الغنوصيه تعتبر الذوق طبعا احنا عندنا في الفم نستعمل الكلام ونستعمله الذوق هنا يش يقول لك, يقول لك يعني آه هذا الفم اللي انت نسميه فم جدا مهم جدا مهم على خاطر في الحقيقة هو داء مدخل ومخرج في نفس الوقت فهمت يعني يدخل ماكلة فلهذا يقارنوه بالجسم الكله ولهذا يعتبرون سلامة الجسم من سلامة ما تدخل في فمك من أكل وشرب. على قد ما يكون اللي دخلته في فمك وتدخله لازمك تمضوا مليح والطعم مليح مش تاكل كي الهمج تشوفهم هذوك متاع الخليج كيفاش بدأ ياكل قطع يقطع في اللحم هكا كالحيوانات فهمت؟ تو حتى القطعة متاع اللحم يشدها يشدها بعنفوان وبهمجية فهمت؟ إذا الفم يماثل الذوق الذوق على قد ما تاكل حاجات تتذوقها وتكون عندها معناتها طعم عندك وتعرف الطعم نتاعها فهمت؟ هنا تقوي الطاقه التي في جسمك التي هي باتصال بالمخ يعني الكل يرجع للمخ فهمت؟ كل شيء يرجع للمخ وهذايا ترقي انت ما يسمى البدن نتاعك وترقي آه معناتها آه ترقي السلاله نتاعك من بعدك الوليد وتتعلمه وتتعطيه مش احنا نعطيوه ايا كول كول ايه كول الماكله نتاعنا شيء عجب فهمت؟ احنا في بالك صدقوني 80% او 90% اللي ناكلوا فيه يمشي حاشاكم للمرحاض احنا بدلنا محتاج 10% من اللي ناكلوا فيه. عندنا ماكل اللطف. فهمت؟ في العالم أجمع، فهمت؟ في العالم أجمع، ما نعرفوش اللي معناتها اللي الأكل فن، الف... الأكل مع ذوق. فهمت؟ مانيش أنا بشر، أنا مانيش حيوان باش ناكل نشبع. أنا لا آكل عن جوع. أنا آكل عن بليزير، عن رغبة، عن صحيح فما الغريزة الحيوانية موجودة فينا اللي لازلنا ناكلوا. باش نعيشوا فهمت هذاك الماكله طبعا طنحكيوا طنحكيوا على الطاقه كل نوع من الماكله عندها طاقه عندها طاقه معينه هي اللي فهمت الكل هذاك من بعد طو تشوفوا كيفاش يخدم المخ وهذاك الكل باش يخدم من بعد الروح العقل عن طريق ما يسمى الطاقه باش تكون الطاقه كيف يبدا انت سعد نجم تاكل الصباح ولي هاي فما ماكلات تاكلهم صدقني ولو تاكل منهم حتى لين كرشك الطفله وانت تبدا تعب دوخك ما تعطيكش طاقه يعمل لك ريح في المعده يعمل لك درا شنو يعمل لك درا شنو هي الحاله حليلة هذه فهمت نهار كل احنا من بين فهمت ناكلوا فما فما قوله رغم اللي معناتها الناس اللي يقول لك احنا قوما لا ناكل حتى نجوع وان اكلنا لا نشبع. هون يقول لك لا نشبع يعني ما نشبعش، لا في الحقيقة احنا لا ناكل حتى نجوع يعني ما نجيش هكاك ناكل كيكة احنا نهار كل واحنا هاني, اه ناكل هاني ناكل في شيبس، هاني ناكل في بيتزا، هاني ادرى شنوا نهار كامل، لا لازم اوقات منظمة للاكل. اوقات لازمك تنظم روحك للاكل، علاش انت انسان؟ يا اخي انت هايشة ماشي وتبدا تعلف في الحشيشة، تبدا واحد يبدا ماشي هكاية و يلقى ها ياكلا هذا هاو شراي جلاص هاو شنو هاو شنو به عنده الحق يعملك انا ما قتلوش لا عنده الحق فهمت مع انت... معناتها معناتها عنده الحق انا ما من... نحرمش حتى شيء فهمت انا نتكلم على الانسان اللي يحب يرقى وينتقل ويخرج من مرحله الحيوان الى مرحله الانسان الانساني هذه معناتها النقطه الثانيه. إذن الأكل جداً مهم، وطبعاً أنا مش مش نعمل لكم دروس على نوعية الأكل وكل شيء هذا موضوع آخر ومن نجمش وما عنديش وقت لكن عندكم عشرات وعشرات الناس يكلموكم على الأكل الصحي وطبعاً حاول ديما تختاروا الأشخاص اللي عندهم جانب أخلاقي وجانب روحي مش جانب تسويقي الحاسة الثالثة اللي هي جداً مهمة وهو ما يسمى معناتها الشم أو الأنف وهو الذي نتنفس فيه وهنا يمثل الطاقة ولهذا الطاقة في التنفس كما قلت لكم الإنسان أول ما يخرج من كرشمه أول حاجة يعملها هو التنفس يعني التنفس هي بداية الحياة هي بداية الطاقة وهذا أيضا نجد فيما يسمى التمارين الرياضيه عمليه التنفس يعني التنفس تعطي طاقه للجسد وحتى علميا ثبت ذلك ان الانسان اللي يتنفس بالقدام مش نهار كل يتنفس في في دخان الكراهب والسيارات ولا نهار كل يتنفس في العود من عرش ودرشنوة ودرش شنوها والحكايه الفارغه معنتها الحاجة الخايبه يعني يتنفس هواء نقي هذاك علاش يعني واحد لازمو يمشي للباديه يمشي للجبال يمشي للغابات يمشي على حرف البحر يستنشق أنت يستنشق الهواء يحس ويمع عن الهواء اذا العمليه التنفسيه علميا ثبت انها تعطي الاكسجين للمخ وعندما تعطي الاكسجين للمخ المخ اللي السيليون المخ يكونوا اكثر قدره للعيش للنورون احنا نعرفوا لي نورون بتاع المخ يعني في خلايا المخ عندما تموت ما عادش تعوض ماتت ماتت الله يرحمها احنا بالاكل نتاعنا وبالتصرفات نتاعنا وبالواحد نتاعنا الكل فهمت؟ نقضيه على نورون تاع المخ هذاك علاش وقت الواحد يوصل لعمر يولي عنده اي اي شو اسمه هذاك مرض النسيان ولا يولي عنده شنو هو يولي ضعيف ويولي حاله حليله فهمت؟ يعني نمشي نشوفهم في بلداننا يوصل 50 سي 60 يولي عزوز فهمت؟ اذا كما انك تتعلم كيفاش تمشي مع الاشياء وتمس الاشياء تتعلم شنو هو الدخل في فمك تتعلم تتنفس وقتها تاكل وقتها تاكل مش يكفي واحد ساعات آه يجيب لي حاجة باش ناكلها يا ولدي ريحتها عملتنا، يقول لي لا كل كول بنينة، كيفاش بنينة يا ولدي؟ كيفاش ريحتها عملتنا ونا ناكلها؟ ما فهمش توافق هوني فهمت؟ لا لا ناكلها راني طعمها باهي، لا يا سيدي، أنا نحب كل شيء باهي فيها، نحب منظرها كي تحطها لي منظرها باهي، وكي نشمها فهمت؟ آه، آه، معناتها القهري حتى بنينه فهمت؟ صحيح فما اشخاص معناتها فما حاجات خايبه يشموها بنينه آه، كما انسان حاشاكم يخدم في, في المرحاض ولا حاجه آه، يمكن كيشم حاجه اخرى فهمت آه، تظهر له معناتها سافا فما ما عندهمش حاسه آه، الشم فما ما معناتها عند لازمك تقوي. فما في كتاب ياسر طيارة اللي يقرا بالفرنسي حتى موجود بالعربي، اسمه «لو باغفان». «لو هذا كتاب غنوصي، فهمت؟ كتاب غنوصي جدا مهم، «لو كتب كتبه واحد ألماني في الحبس، فهمت؟ ما اسمه بالعربي، ما اسمه الرائحة، هذا من أحسن الكتب اللي يزكم تقراوه، ساعات تقولوا لي معناتها شنو نقرا؟ فما ياسر كتب، فهمت؟ تعطيك الحكمة، فهمت؟ فهمت؟ إذا لو باغفان كي تقراه حياتك كامله تتبدل هاهم الحاجات المهمه اللي لازم تقراها مش تقرا لي في القران نهار وليل ونهار وليل والتوراه والانجيل وحكايات فارغه فهمت؟ إذا كما انك تطور اللمس تطور الذوق والطعم وتمغض مليح ومش تبدا تاكل وبدا تزرب وكذا وتغص وحالتك عليلة لازم الماكله يكون فيها لهواء بشكي تهبط في المعده تعبط مرتاحه فهمت يعني احنا كيفاش علمونا حاشاكم كيفاش علمونا حش علمونا كيفاش الع... عايشين فهمت اذا الشم والانف فهمت واذا تحط العطر انا ساعات دي ما يقولوا لي انا عندي طبيعه العطر او ما يسمى لو بارفان البارفان العطور ديما نحط العطر وقت ندخل للدار مش وقت نخرج فهمت علاش على خاطر نحب نتمتع به أكثر شيء ممكن أنا فهمت؟ يعني الصباح قوم شم وردة بنينة فهمت؟ مش تصبح على فم واحد صايم فم فهمت يعني رايح حياة لازمك تعيش لازمك تعيش تعيش حياتك فهمت؟ تتمتع إذا الشم جدا مهم يعني شوف معناتها قداش تولي استعمال أعظم كان تستعمل الحوا... الحواس الخمسه نتاعك برك صدقني تتسمى عشت حياتك يا سيدي نحي العقل ورحي انت تو قاعده تغذي في العقل وفي النفس وفي المخ وفي الجسم وكل شيء ما يسمى لا في سان الحياه السليمه حتى كل قلق واحد ياكل لي لوبيا اللوبيا معروفه كي تاكلها تصبح تحلم بحاجات نامبوكو فهمت يعني فما حاجه لازم تعرف كيفاش تاكل الحاجات، تعمل في ريح في كرشك. صحيح احنا ما نجموش نكونوا بارفي، ولكن نعمل اقل شيء ممكن، على الاقل، سي لو دي شوز، ابسط الامور. ننتقلوا للحاسه الرابعه والتي هي السمع. وهو يستعمل طبعا بالاذنين، وهو يمثل المعرفه. مع أنت السمع، حسن الاستماع، هو اللي يخليك انسان عندك معلومات. انت شوف اشخاص غير تحكي معاه في حاجه، تحكي معاه في حاجه يولي هو سيد العارفين، ما يسمعكش. فهمت؟ ما يسمعكش. يعني انا وقت مشيت نقرا عند الشيخ نتاعي صدقني اول ما دخلت عنه قال لي ربك هذيك ما في القران موجوده اني نظرت للرحمن صوما لن اكلم اليوم انسيه انا الشيخ نتاعي حبر ما دخلت عنده قال لي يا ربك نحبش نسمع حسك على ثلاثة شهور اسمع برك نحبش لا سؤال لا حتى شيء ما تحكيش معايا انا نقول لك انت اسكت فهمت كيما في المدرسه كان انت مت... تبدا تشوش ولا تبدا آه... بعد تعمل في العميل وكذا ولا يبدأ المعلم يكلم فيك وانت تبدأ في حاجة أخرى تعلم اسمع باش تتعلم مدامك صغير احنا ما يعلموناش ما يعلموناش نسمعه اسمع يقول لك اسمع القرآن، الناس تقرأ ألف كتاب واحنا نقرأه كتاب واحد ألف مرة شي طبيعي باش نكونوا بابوا حتى كان لا فهمناه ولا فهمنا حتى واحد في المئة منه فهمت؟ إذا هنا السماع هو غذاء المعرفة المعرفة العقلية فهمت المعرفة معناتها هو الاستماع هو المعرفة هو اللي بشي غضي من بعد ما سوف نطلق عليه الفكر معناتها وأول شيء معناتها حتى فما قولة غنوصية تقول لك أه أه تقول لك موجودين وزوز أذنين وضو ولسان واحد لكي نسمع أكثر من اللي نتكلم فهمت لازلنا نسمعه أكثر، أنا مثلا نضرب لكم مثال، أنا حياتي كاملة وأنا نتعلم، وقتاش بديت نعمل في الفيديوهات هذوما؟ عندي قداش ثمانية سنين، يعني بعد أربعين سنة بديت نعمل في الفيديوهات هذه وأنت توّا تلقى فرق صغير كما نقولوا إحنا بالتونسي حاشاكم خراها مازال في الترمية قرأ لك زوج كتب ولا شاف لك زوج حود على الإنترنت، فهمت؟ ايه طالع ويتكلم وكذا ولا عرف العريفين. يعني يتعلم ساعه قبل تعلم راهو مش مش صدفه انه يقول لك حكمه القدماء. يعني انا نمشي ساحات نخدم في دار عجز نقعد نسمع فيهم كالعجايز اللي عمرهم 80 سنه و90 سنه ديما نمشي لدار العجز. والحاجه اللي بقات في مخي ديما ديما العجز معناتها الكبار في السن ديما كلهم انا ديما نسالهم السؤال هذا شنو اللي ندمتوا عليه في حياتي؟ يقولوا لي صدقني ندمنا على حاجه واحدة صدقني الكلهم مهما كان المعتقد نتاعو ملحد ولا متدين ولا مش متدين. يقول لي نندموا على حاجة برك، شنو هي الحاجات ندم؟ اللي ما جربتهمش كنت نجم نجربهم في عمرهم من العمرات وما جربتهمش. فهمت؟ دونك هذه معناتها مساله جدا مهمه انك تعلم تسمع وهو غذاء المعرفه فهمت وحتى وقت تقرا صحيح أنا نقراو كي تقرا بصوت عالي ولو حتى بشوية تحرك احنا نقراو علمونا حتى تعلم حرك شفايفك فهمت تعلم توا دون لابو دو ليفر الكتاب حط روحك في جسم الكتاب المسوا الكتاب احنا حتى الكتاب توا ولو يعملوا لنا بدال ما عادش حتى نتلذذنا وتنجي نقرا كتاب ما تلذزش باش نقراه يعني فقدونا حاسه العلاقه من بين الانسان والكتاب اما الحاسه الاخيره الذي هي النظر وهي العينين وهي ترمز للنفس ولهذا نقول حقيقه الانسان في عينيه وهي نافذه النفس ولهذا آه كل الرياضات التي تتعلق بما يسمى فهم الداخل نتاعك ومعرفه نفسك دائماً تعتمد على التركيز وعلى إغلاق العينين لأنه يساعدك على رؤية الداخل نتاعك خاصة عندما تغلق عينيك ما غير ما تفكر ما غير ما تفكر النفس عمله متوازي ما تكونش ماكل ياسر ضرب صحفة لبلابي فهمت؟ ولا ضرب كيلو مخرونه في كرشك، فهمت؟ هذه فم فما توازن فما تناغم موجود. اذا هنا الجسم لازم يكون في حاله تناسق كامله اذا العينين هذاك علاش توا نعملوا مراياتات نتاع نظر ومراياتات نتاع نتاع شمس آه وفما ناس ما يحبش يغزر لك في عينيك خاطر في العينين تنجم تفهم ياسر حاجات. تنجم هي يقول لك مرآة النفس. اذا هذه الحواس الخمسه وطبعا انا حكيت لكم عليهم بصفه عامه خاطر طولت ياسر. اه طولت ما حسيتش بروح أه. أه. ولا اريد ان افصل فهمت؟ طبعا كان كل حاسه نعملوا لها 20,000 حاجه. وانما فكر في كل شيء يمكن ان تفهمه او تعلمه ولا تتسرع في المعرفه فكل شيء في اوانه. هنا باش نعطيكم قاعده اخيره قبل ما تسالوا الاسئله نتاعكم في الغنوصيه يقول لك لا تعرف اكثر مما تستحق يعني يجب يكون عندك القابليه لكي تعرف شيء بالطريقه الغنوصيه ولا تتسرع ما تكون شيء نحب نعمل اي سيانه دخلت الكذا كذا كذا اي يعني نحب نولي نطير في السماء ونولي نسحر ونولي نعمل لا مش هذيك حكايه هذه حكايه فارغه خرافات هذه يطمعوا بها الناس ويلعبوا بها بالناس اذا لا يحصل على المعرفه الا من يستحقها ولا تعلم اكثر مما تستحق وما تحتاج اليه. شكرا لصبركم عليا فهمت ويمكن تسالوا بعض الاسئله ما انا دخلت سيجاره فهمت رغم لي السجائر مضره بالصحه هذا لا نقاش فيه. طبعا لا افراط لا تفريط. انا مانيش نوع نتاع انسان معنتها لازمك تحاول تساير طبيعتك. فهمت؟ تساير الطبيعه نتاعك. شكرا ميوز شكرا. هناك علاقه بين الطاقه والحواس مثل طلب المطر صلاه الاسقاط، مدخل طلب المطر؟ طلب المطر هذيك حاجه اخرى، <تصفيق> لا لا لا لا فما فما علاقه بين الطاقه والحواس. فما علاقه بين الطاقه والحواس الذكاء معناتها موضوع اخر فهمت راهو العلوم موجوده امشي وامشي وموجود انت شوف شنو الحاجه اللي تحبها فهمتها مدراسيون شكراً, شكرا شكرا شكرا نعمل سيجاره قبل ما نخليكم سامحوني اليوم طبلت راهو اسمع الناس يبعثوا لي يقولوا لي الفيديوهات نتاعك ياسر طويله وحاول باش تعمل 20 دقيقه او كذا ما نجمش نحكي في الموضوع هذا في 20 دقيقه باه تحيه كريم عندي سؤال أه ما تحسش باللي الدنيا ماستر وكاين ازمه وجوديه انا لا ما نحسش انا تصدقني انا وقت نمشي نرقد نمشي نرقد نبدا حزين ونحط على رأ... حط راسي نرقد، فهمت وكي نرقد ديما نحلم اون جينيرال، وكي نقوم ما نترددش، نقوم واقف، نفرح نفرح، أنا بالنسبة لي كل يوم يوم، فهمت؟ يعني فرحة فهمت؟ صحيح تصير ما ما نحسهاش بالعكس أنا أرغب في الدنيا، أنا نحب منعيش الدنيا نتمتع بأكثر شيء ممكن، فهمت؟ إذا ما نلقاش وقت باش نحس هركيكة فهمت من ما نلقاش وقت آه يسري كريم اتينا ان ليست دو ليفر بريفيري من نجمش نقول لك آه ليست فهمت فما ياسر كل مره فهمت انا مع تقرير الاف الكتب فهمت ما نتذكرش اما فما كتب يعني جدا مهمه قلتهم قدش من مره تحب مره نعمل ليسته ط نشوف بالحق نعمل ليسته نتاع الكتب اللي أثروا على حياتي فهمت لكن صدقوني يعني الكتب وحدهم ما ياثروش اللي أثر هي التجربه الحسيه الفعليه، الصفر اثر عليا خاصه خاصه هو مقابله الناس اللي عندهم قيمه فهمت تتصور انت غير مغني معناتها باهي تحفون عنده فن حقيقي مش مغني نتاع دعايه ولا حاجه، غير تمشي له للحفله نتاعه وصدقني تكسب حاجه في الداخل نتاعك ما غير ما تشعر. فهمت. دونك آه المعرفة أنا أتعلم آه عن الاستماع أكثر من القراءة لاني عندي آه أقرأ ذهني آه ولو ركز ما رأيك آه رأيي الغنوصية آه ضد المطالعة وضد الكتابة حطها في برد الغنوصيه يا عمر تقول ان الانسان اللي انا انا انا مع تقرير صحيح قريت فهمت لكن كنت اكثر شيء المعرفه آه الكلاميه هي اللي فدتني هي اللي منسيتهاش انا وتدرست في المدرسه الدينيه كانت شيوخ ويداو يقريو فيا فهمت هذي الاسلوب نتاع آه القراءه هو آه مهم على خاطر توا مع انت ما عادش نجم واحد يتنقل و ما عادش الانسان قبل كان يبدا في الصين يمشي حتى للهند باش يقرا عند واحد ويسمع منه مباشرة. طريقة الاستماع جدا مهمة، هي أحسن طريقة، أنا قلت لكم السمع هو المعرفة. ما قلت لكمش القراءة هو المعرفة. القراءة مجرد سيبور حاجة زايدة. فهمت؟ ولهذا أحسن شيء مع أنت تسمع كتاب، وإلا فهمت؟ أحسن شيء تركز أكثر. لأن عندما تقرأ عندك الحق في المسألة هذه فهمت يعني عندك الحق آه خلينا نكملوا آه هناك أكثر من حواس سادسة أهم الحواس وحاسة الجوع لا لا لا لا لا لا لا, لا. إنس هناك أكثر من خمسة حواس أنا أتكلم فيك في الحواس الجسم الجسمية فما خمسة الحاسة السادسة طنحكيوا عليها من بعد فهمت وحاسة الجوع هي حاسة داخليه تبع الجسم جاتي من المخ اا باه تحياتي كريم عندي سؤال اعلى هذيك قلت له لا ماهيش ماستر تاع تحفونا يا باه اا من الاستماع ممتاز تتعلم من الاستماع باهي به هذيك الكتب درتيك و مقريت انا opinion sur la fromasonnerie et sur un nouvel قلت لك هذوك ما اشخاص لا ماسونغي وحتى ليسيونيست وحتى لو نوفيل اوردور مونديال هاذوما الكل يقول لك البشريه ما تنجمش تفهم هذه العلوم لازمنا احنا نعرفوها ونسيروهم وكهو فهمت يعني فوالا هاذوما يسو برون بور لو ريسبونسابل دو لونيفير لا لا لا عفيتك جد روحي طلق زوجي على شنو لا لا لا ما تطلقوش يقعد يقول لك أنا مثل في يقول لك شد مشومك لا يجيك ما اشوى. <تصفيق> فهمت كيف يمكن ان نطور حواسنا مثل نستعمل نظارات التقويه حاسه البصر كيف نطور مخنا؟ ماني قلت لك عاد ايناس الماكله السليمه الشم السليم اللمس السليم السمع السليم فهمت وهذاك تو من بعد و الشم الحاجات باهي هذوما الح... كي انت تطور الخمسه حواس نتاعك تعرف تستعملهم انت خلقت المركبه اللي بش... المخ يخدم فيها من بعد وتوصلوا للمخ ونحكيو على المخ واهميه المخ وعلاقته بالنفس وبالطاقه تو تفهم تربط هذاك الشيء كل بعضه هي حياه سهله وانا نجم نقول لكم طريقه بسيطه جدا ره. وشفت هي يقول لك أبسط الأمور أصعب الأمور أبسطها أنا قلت لك وقت تشوف الشمس مش تقعد تفلسف والشمس الشمس وخلقها ربي وخلقها بطيخ وخلقها درشكوت تتمتع بالشمس بنور الشمس بتاع الصباح تمتع بحرارة الشمس هنا أنت تعطي طاقة للبدن متاعك تعطي طاقة للمخ انت تعطي مكان للمخ باش يتصرف بطريقه عاديه اذا كل شيء مربوط ببعضه اذا احنا نطور حواسنا بحسن الاستعمال وكما نقول لك احنا يا ناس مع الاسف ربونا نهلكونا اذا نصلحوا نصلحوا ونصلح نصلح ونصلح نصلح ونصلح ونصلح ونصلح ونصلح. ما نلحقش نصلح فهمت نصلح على الاقل يعني ابسط الاشياء ما رأيك بالمنطرة أي التأمل بالصوت الكرار ورأيك بالتأمل التجاوزي الكلها أساليب يا آري الكلها أساليب فما عشرين ألف طريقة أسمع فما قوله هي غنوصية ما هي حديث يقول لك الطريق إلى الله بعدد أنفس الخلاق أو الطريق إلى المعرفة بعدد أنفس البشر فما أشخاص عندهم طرق مجربينهم؟ فهمت هذاك علاش أنا نقول صدقني نقول انهارت اللي معناتها يقولوا لي ديما تكلم عن الايمان الحادي كيفاش عايش كذا كذا كذا انا نقول لهم انه لو في حاله نهار معناتها نتكلم عن الايمان الحادي وطريقه عيشي وكذا وكذا وكذا وكذا ونقول لهم يعني آه كيما يقولوا الشيعة لا يجوز تقليد الميت يعني هذاك يصلح كان في العصر هذا فما اكيد الاشخاص كيفي كان يتبعوا الاسلوب نتاعي باش نفس الحاجه يقربوني فهمت يعني نوعا ما به ومع هما تعديلات يعملوها على حسب ظروفهم الخاصه ما لازمش يكون تعصب فهمت طبعا ما يكونش تعصب يعني فما أه حدود مثلا انا مثلا كان انا معناتها كان معناتها نفترض نخلق مثلا انا شخصيا لازمني مره في العام مرتين في العام نمشي نسافر هذا واجب مش نمشي نحج مره في العمر يدزني للزوني وسخ وخمج وواحد لا على الاقل مره في العام تمشي تدور تمشي للبلاصه فهمت؟ اذا هذا هو فهمت المساله مساله مهمه منذ فتره طويله إيه لأن الحياه صعبه والتكيف معها صعب وشكرا على مجد. طبعا طبعا محمد صعبة, صعبه صعبه صعبه يحتاج فلوس يحتاج واحد يحتاج فهمت امكانيات ما هيش في متناول الجميع الغنوصيه يا اما واحد بايع الدنيا فهمت انا كنت نهز ساك على ظهري ونمشي ونربط في الشارع وما يهمنيش. وخرجت من الدار وانا عمري فهمت قدش من مره هربت من الدار وانا عمري 16 سنه ما فهمت ما تنجمش انت تعمل هكاك الناس الكل ما تنجمش هذاك علاش فما اشخاص يعملوا هذاك الشيء ومن بعد يعطيوا تجربتهم وتجربتهم, وتجربتهم تنجم تطبقها سهله يعني ماكش لازم انت تكون دين نتاعك اختار لك احسن ايديولوجيه قريبه ليك باش تنجم تستفيد هاكا عندك حاجه جاهزه فهمت ايديولوجيه جاهزه فهمت وفي نفس الوقت تعيش حياتك. لا فولا أه لا اكتبت كتاب يتحدث عن قال لي لا تفكر في تاليف كتاب يتحدث عن حياتك ومسيرتك الفكريه، عندي كتاب يتحدث على حياتي، على خمسين سنه من حياتي. بالفرنسيه، فهمت ما فيما تينيسي. اللي أه يحب الكتاب يبعث لي على الفيسبوك نبعث له نسخه بالفرنسيه وتوقع قاعد يترجم بالعربيه. اما بالنسبه للاجيولوجيا نتاعي عندي مكتوبه وعندي في مخي لكن مزلت ما ما خرجتهاش مريم نور تحكي بالزاف اي مريم نور هذيك ماخذه فكره غنوصيه فما ياسر ناس تساعدهم مريم نور تلقى لهم حل المهم تشوي ا على خطر احنا في الدنيا ما نجموش نعيشوا كل شيء راه ما نجموش فما ناس يترهبنوا احنا توا ما عادش فما ناس يتراهبنوا أو يتعبوا في حياتهم باش يخلقوا طريقة للعيش بالنسبة للعصر نتاعهم، إذا كان باش تختار إنسان شوف الأشخاص اللي موجودين الكل في العالم توا حيين الميت ما تتبعوش أي واحد ما تتبعوش على خطر أكيد اللي يجيب لك فكر تلقاه في كتاب فهمت ما تبعوش، اللي يعطيك نصيحة في كتاب أقرأها كمعلومة كهو ما تبعهاش، فهمت. يمكن جانب منها يصلح كان لازمك تخمم، احكينا نهار عن تجربة مع التصوف، تجربة طويلة في الحقيقة، دامت عشر سنوات، اكوتي اكتيفي اكتيف مونك ا سي بي دي جون، ما كريم متى يثير الدجاج؟ <تصفيق> متى يثير اه؟ تبلك كثير تاو تميرش اختش دير اقول آه انا آه عبث بنفسي كثير وما زلت اجرب رغم الاضرار الجسديه النفسيه العقليه تغلب عليها دائما تعلمت امور خلال تجاربي لن اجدها في ارقى الجامعات الموضوعه كبيره جدا ولم متناهي وخطر الدخول في المنطقه تكون مميته آه طبعا ارى هي خطيره لو فما يصير يموتوا فما ياسر يموتوا فما ياسر يجنوا فهمت؟ تو نحكيو معناتها في اخر رمضان أه هذاك علاش هي جات الاديان فهمت؟ اما الاديان معناتها جات الاهداف السياسيه وكل شيء اما الاديان الروحانيه راهو شنو هو الهدف انت كي تشوف؟ الهدف في الغنوصيه تقول لك ليس مهم ان تصل وانما المهم ان تصير في الطريق وهذيك حطيتها انا حتى على البروفايل بتاعي في الفيسبوك وهون فهمت؟ يعني قلتها آه شنو نقول وهي قوله غنوصيه ايش آه تقول القوله آه تقول لا تهتم الى اين سوف تصل المهم السير في هذه الحياه اذا المهم انك تسير في هذه الحياه مش مهم توصل ما توصلش ماكش باش ترد انت الحجر آه ذهب المهم انك تصل طبعا نقول لكم علاش في اخر رمضان ما عندها بش نعطيكم فكرة على شنو كيف تشوف الغنوصية ما بعد الموت فهمت؟ ما رأيك في حادث السادسة وهو الحادث طبعا الحادث السادسة مهم هذاك باش نتكلموا عليها وكمان مفيدة لأنها فيها فيتامين دي الشمس طبعا فيتامين دي اي الشمس فيها فيتامين دي يعني هون يأخذها هنا فين نعيش في هولندا ما فهمش ما فيتامين دي اشربها مع حبوب فهمتها دونك هذيكا آه... هي معناتها المسألة المسألة معناتها آه احنا ما عندناش احنا هوني شمس مع الأسف الشمس تجي آه في المناسبات فهمتها في المناسبات تجي الشمس دونك آه شنو السؤال اللي بعده نكمل تؤمن بالبوليفرس دو لليونيفير تقصد بوليفرس يعني بضيه اور فهمني بالضبط شنو <تصفيق> <تصفيق> العين الحواس الخمسه الحواس الخمسه فيها خدعه طبعا الوهبيه يملكون اي حس يملكون كان اللمس نهار كله هما يمسوا لا, لا لا لا الوهبيه الوهبيه نهار كله هما يحسوا فهمت؟ نهار كله هما يلمسوا اكاهو. آه آه ما هو مصدر دخلك المادي؟ تحكي عن نفسك وكأنك عشت 100 سنة لم مثلك. آه اي عشت آه نعيش, نعيش الحياة في أكثر سرعة فهمت؟ آه نخدم أنا نخدم نخدم عام عامين نلم شوية فلوس نعيش بها وتفاؤلي فلوس هني باش نرجع نهار 19 نرجع نخدم. عام عامين نلم فلوس. ونعيش بهم ومن بعد نرجع نخدم. اليوجا آه ياسر طياره ياسر طياره. آه بتعدد الاكوان او بكون واحد. آه الغنوصيه تؤمن بتعدد الاكوان او بكون واحد. آه لا لا لا اكثر شيء معناتها تمشي هي لتعدد الاكوان فهمت؟ تعدد الاكوان بلوس تعدد الاكوان. فهمت عبد الرحمن ما بدك يا عبد الرحمن فينو سبك توحشناه مش الحواس كنت اسمع واحد قال لي آآ آآ الجنس الاسود طور الجسم والجنس الابيض العقل والجنس الصيني طور آآ فهمت آآ الطاقه الروح والجنس الاحمر طور آآ طور آآ النفس والجنس الازرق اللي هو شمال افريقيا والشرق الاوسط طور حاجه برك طور الالهات التناسليه بتاعو فقط لا طور لا بدن لا عقل لا روح لا شيء المسلم ما يهموش الحواس كانه قد ينوم بروحو ولا يسمي لازم يقتل انه بشيء نوض المسلم عفوا انت آه. المهم لا لا لا طلقت طلقت عندي ثلاثة سنين مطلق عندي ثلاثة سنين مطلق بولا هلا المهم آه نقول لكم آه تصبحون على حريه تصبحون على جمال تصبحون على حياه تصبحون على امل وغدو نحكي على المخ اللي هو نقطه الوسط الذي يربط الجسم نحكيو عن المخ اللي هو يربط الجسم بالطاقة. فهمت؟ تحياتي وبسلامة ومع فيديو قادم وطولت عليكم المرة هذي وسامحوني. بسلامة تنميرت باي.